Danas bih želeo malo da pričam o platama, to jest zaradama i načinu obračuna, dinamice i isplate, šta je, kako se radi, kako se obračunava, kada, koliko i dalje i, i slično. A, toliko je komplikovana materija da je ja meni ovo već i 70. pokušaj da snimim ovaj video i na kraju sam rešio da ga iscepkam na sitne deliće i da u minut 2 po delu objasnim šta je šta. Pa da počnemo.